Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbasadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bakı aeroportunda 15 ölkənin vətəndaşlarına 2 dəqiqəyə viza veriləcək. Bugündən etibarən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında asan viza özünə xidmət terminalı vasitəsilə əcnəbilərə vizaların verilməsinə başlanılıb. 15 ölkənin vətəndaşları asan viza vasitəsilə birbaşa viza ala biləcəklər. Siyahıda Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Cənubi Koreya, Çin, İran, İsrail, İndoneziya, Kuveyt, Qətər, Malayziya, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Singapur, Türkiyə və Yaponiyası daxildir. Quraşdırılmış asan viza özünə xidmət terminalı xüsusi təyinatlı ümummütəhəssis transport elektron ödəmələr üçün postterminallar və nəxt ödəmələr üçün əskinaz qəbul edicilərlə təmin olunub. Asan viza portalı və özünə xidmət terminalları Azərbaycan, İngiliz, Fransız, İspan, Ərəb, Fars və Rus dili olmaqla 7 dildə fəaliyyət göstərir. Mərhum jurnalist Zabil müqabilə olununun başısına mənzil verildi. Təbər verdiyimiz kimi, mərhum Şurnayis Zabil müqabil oğlunun bacısı Sevinç Aliyeva, Masazır qəsəbəsindəki məcburi köçkünlər şəhərciyində yeni mənzillə təmin olunub. Mayın 15-də mənzilin açarı Sevinç Əliyevaya təqdim olunub. Prezidentimiz İlham Əliyeva və Qaçqın Komun sədri Rövşən Rızaevə məni evlə təmin etdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Çətin günümdə mənim yanımda olan jurnalistlərə minnətdaram deyə Sevinç Əliyeva bildirib. O, sosial şəbəkələrdə yeni mənzilinin şəkillərini də paylaşıb. Xatırladaq ki, bu ilin martın 21-də mərhum jurnalistin bacısının Pirşağı qəsəbəsi Mənşə düşərgəsindəki mənzili yanaraq kül olub. Bundan sonra kirayədə yaşayan Sevinç Əliyeva maddi və mənəvi problemlərinə üzləşmişdi. Bayıldakı sürüşmə ilə bağlı Səbail Rayn İcra hakimiyyətdə açıqlama verib. 2018-ci il mayın 15-də saat 20:00 radələrində Səbail rayonu Bayıl yaşayış sahəsi Buxta küçəsində yeraltı proseslərin təsiri ilə torpaq sürüşməsi baş verib. Bu zaman iki fərdi yaşayış evi tam, ikisi isə qismən davantlara məruz qalıb. Daha 20 fərdi ev də təhlükəli ərazidədir. Səbail rayon icra hakimətinin verdiyi məlumata görə bu ərazidəki mövcud yaşayış və digər tikililər hələ Sovet hakimətiyyətinin illərində əsas etibarı ilə keçən əsrin 50-ci illərindən tikilib. Onların bir mərtəbəli möhkəm təməli olmayan, uzun illər istismar olunduğundan resursları tükənmiş evlərdir. Evlərin böyük əksəriyyəti səbali mənzil Komunal Təsərrüfat Birliyinin balansındadır. Bir qədər əvvəl sakinləri müraciəti ilə Ərazə tikililərin vəziyyəti ilə bağlılar, rayon icra hakimiyyəti və Fövqəldə hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırmalar aparılıb və binaların qəzalı və təmirə yararsız olması ilə bağlı rəy verilib. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub. Bayıldakı sürüşmə prosesləri ilə bağlı artıq təcrübəsi olan Səbəli rayon icra hakimiyyəti tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülərək bir qədər əvvəl olan Buxta küçəsi 9 ünvanında yaşayan ailələr artıq köçürülüblər. Görülən işlər sakinlər tərəfindən Müsbət qarşılanıb, onlar ümid edirlər ki, yeni fəaliyyətə başlayan nazirlər kabineti tərəfindən yaranmış problemlər tezliklə həllini tapacaq. Bugünün sonuncu xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Sabit Palkovnik üçün 7 il həbs tələb olundu. Bugün Bakı Ağır Cinayətləri Məhkəməsində dələdüzdüqda təksirləndirilən Daqlı İşlər Nazirliyinin sunu əqliyyatında Polis İdarəsinin Ələt Portunun sabiq reisi Polis Palkovnik leytinatı Fərhad Məmmədxanova cəza istənilib. Hakim Samir Əliyevin icraatında olan prosesdə dövlət iddiamçısı çıxış edərək, Fərhad Məmmədxanovın 7 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Qeyd edək ki, Fərhad Məmmədxanov, Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə darəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub. Onun barəsində həbsqəti imkan tədbiri seçilib və bir sali istintak təcrüb xanasına göndərilib. Fərhad Məhmədxanov işə düzəltmək adı ilə 185 min manat məlimsəməkdə iddiam olunur. Onun barəsində cinayət məcəlləsinin 178-ci dərədüzluq maddəsi ilə cinayət işə başlanılıb. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.